Головна суддя змагань Наталія Тримбіцька говорить, змагаються учасники від 35 до 60 років. Об'єднали всіх разом, вони грають всі разом, а нагроження ми проведемо згідно своєї вікової категорії. Тобто, щоб і досвід отримали, награвшись з більш досвідченими гравцями. Кожен учасник має зіграти чотири матчі за день по годині. Наталія Трембіцька каже, найбільша складність цього виду спорту грав в спеку. Учасник змагань Андрій Янцеловський тенісом займається півроку. Сьогодні гратиме вперше. Дитинство займався настільним тенісом. Ось і після вже в цьому віці вирішив зайнятися великим тенісом. Думаю, спробую себе ще великому. Як будь-яка новоград, це треба навчитися, багато навчитися ударів, тобто техніки гри, навчитися якимось базовим навичком, прийомом. Олександру Саблуку, 63, розповідає, тенісом почав займатися в 50. Для здоров'я це один з найкорисніших видів спорту, який, можна, який є, взагалі існує. Теніс, ну, як і по відкликам світових спеціалістів, і наших, і українських, він доводить, що Теніс – це якраз такий вид спорту, який продовжує життя. Учасник додає, для нього великий теніс – емоційний вид спорту. Тому що, коли вже немає навіть сил бігти, так, просто, просто сказати, пробіжися звідси туди, і коли бачиш м'ячик, то сили додаються, і ти біжиш за ним навіть, вже коли зовсім немає сил. За словами начальниці управління молоді та спорту Хмельницької облдержадміністрації Наталії Томусяк на чемпіонат прибули учасники із сусідньої області. До нас завітали люди із Вінниці, із Волочівська приїхали. Шкода, що зараз у нас карантин і кількість учасників обмежена. І раніше раніше приїжджали зі всієї України. Зараз люди не мають такої можливості. І дуже приємно, що саме ветерани надають дуже такий приємний приклад для нашого підростаючого покоління. Додає, чемпіонат відбувається в місті в шосте. Змагатимуться учасники два дні. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.